Kas kala ole kunagi püüdnud? Isegi kui ei ole, siis ma räägin sulle, kuidas see käib. Oho, kala tuleb. Viska tõnge sisse ja vaatad, et kohe tuleb. Aga mitte muffiga ei tule. Kala võib lihtsalt mööda. Aga miks ta võib mööda? Vaata, see kala seal sees on, et... Eee, mis sa ta tahad? Äh, mingi loll inimene. Ma olen tegelikult siin all pool. Aru ei saa, Nii juhtub, kui sa ei oska füüsikat. Nei aru, kuidas valgus murdub. Võtab välja see õng. Heh! Okei. Okay. Et siis õpiks veits füüsikat juurde, et siis me ei lähed. Mitte füüsika õnge, vaid see pagane kala läheb oma õnge. Kui me vaatame kaldalt vette ja näeme seal kala või vee põhja siis see paistab meile lähemal või madalamal kui ta tegelikult on. Aga miks see nii on? Selleks oma ei aru saada valgus murdumisest. Varem oleme õppinud, et valgus levib sirgioneliselt. Ja mingi pinnaga kokku puutudes ta võib kas seal neelduda, sealt peegelduda või kui tegemist on läbipaistva objektiga, näiteks klaasiga, siis ta võib seal lihtsalt läbi minna. Ja sellisel juhul toimub sageli valguse murdumine mis ongi see, millele me siin videos keskendume. Mis siis juhtub, kui valgus mingist asjast läbipaistab? Proovime! Meil on siin siuke läbipaistev klaas ja aseme sellele peale lambist tulevad valgust. Nii ja mis me näeme? Valgus jätkab täpselt samamoodi läbi selle klaasi siirigioonelist liikumist, nii et mitte midagi erilist. Okei, okay. aga proovime näiteks seda klaasis tahukat, ehk prismat. Ja no näed, valgus nagu hakkakski minu pealopis paistma, nii et enam lambist tuleb valgus ei levi sirgeoneliselt, vaid murdub siit prismast läbi otse minu peale. Seda me nimetamegi valgusmurdumiseks. Aga miks ikkagi valgus murdub? Vaata, asja on selles, et õhk klaas on erinevad keskkonnad. Ja füüsikas nimetatakse neid vastavalt optiliselt hõredamaks ja optiliselt tihedamaks keskkonnaks. Sellised keskkonnad, mis on õhust tihedamad, aga siiski läbi paistvad, võid olla näiteks klaas, vesi või ka õli. Ja kui valgus siseneb ühest keskkonnast teise, siis tema trajektor muutub. Ta ei lähe enam samas suunas edasi, vaid muudab suunda ja siis läheb otsa edasi. Nii kaua kuni tuleb mõni uus keskkond või pint. Kuidas trajektor muutub? Seda saame kirjeldada murdumiks nurga abil. Murdumiks arvestadakse taas pinna riss sirgest, nii oli ka langemis- ja peegeldumisnurgaga. Ja murdumisnurk sõltub valguse langemisnurgast ning nende kahe keskkonna erinevusest. Kui valgus langeb täis nurga al, siis ta läheb ikkagi otse läbi ja mingit murdumist ei teki. nii nagu meil enne oli. Aga kui valgus langeb mingi muu nurga al, siis tekib kohe murdumine. Ja kui see keskkond, kuhu valgus siseneb, Oleks optiliselt hõredam, näiteks kui valgus tuleb läbi klaasi ja siis läheb õhku. Sellisel juhul oleks nurk suurem. Nii, aga mis selle kalaga siis ikkagi oli? No vaata, siin on õhk, siin on vesi ja siin on kala. Vesi on optiliselt tihedam keskkond kui õhk. Ja nüüd mina seda kala. Aga kuidas jõuab valgus kala pealt minu silma? See valgus, mis siit otse kala juurest minu suunas läheb, Ta murdub ja ei jõuagi minu silma. Minu silma jõuab see valgus, mis läheb siit sellise väikese langemisnurga all. Siis murdub ja siis jätkab suurema murdumisnurga all minu poole liikumist. Aga kus minu silm ja aju arvab, et see kala on? No, meie ajud on sellised lihtsakesed, et nad ei usu, et maailm on keeruline, vaid nad lihtsalt eeldavad, et valgus tuleb sirge sirgeolemiselt sealt suunast, kust ta silma siseneb nii nagu peeglis tekkis näib kujutis, siis on sama siin. Ehk siis mulle tundub, et kala on siin täitsa pinna lähedal. Ja nii ma siis solgutan oma ussikest seal vee lähedal ja kala on seal all, et täitsa lood, vend, mis asjast ta üritab. Valguse murdumisega on veel palju igasugu juhtumeid, kus see võib meie nägemismeelt eksitada. No näiteks see on see, miks see pliats oleks siin veesees just kui kõver. Või miks, kui ma siia klaasi alla mündi panen ja vett klaasi valan? Siis... Avadake tavra. Ta kaob ära. Ja valguse murdumisega on seotud ka selline nähtus nagu miraaž. Kindlasti olete kuulnud lugusid inimestest, kes on kõndinud kõrbes, on palav, põletav päike tappev janu ja siis järsku näevad, et oh, oas! Jooksevad sinna pool ja saavastavad, et noo, kus see vesi on? Selline pettekujutus kujutus või terendus ongi miraaž. Täpselt sama asja olete võib olla isega näinud kuumal suvel, kui on pikk, sirge asfalt tee, mis läheb silmapiirini. Ja kuidas see tekib? Õhk meie ümber ei ole ühteselt soe. Ja kuumal päeval tekib selline olukord, kus maapinna lähedal on väga kuum õhk ja kõrgemal on järjest jahedam õhk. Jahedam õhk on optiliselt tihedam ja kuumem õhk on optiliselt hõredam. Ehk siis see hele sinine valgus, mis tuleb taevast, liigub tihedamast järjest hõredamasse. Ja see tähendab, et pidevalt see valgus ka murdub. Iga kord on murdumisnurk langemisnurgast suurem. Ja lõpuks murdumisnurk ületab teatud kriitilise piiri, kust valgus lihtsalt peegeldub. Sellist olukorda, kus valgus tuleb optiliselt tihedamast keskkonnast hõredama poole aga ei murdu hõredamasse keskkonda, vaid peegeldub tagasi samasse keskkonda, nimetatakse täielikuks sisepeegeldumiseks. Ja kui sisepeegeldumine on toimunud, siis sealt hakkab valgus juba minema hõredamast tihedamasse keskkonda. Ehk siis murdumisnurk muutub järjest järjest väiksemaks, kuni lõpuks jõuab meie silmadesse. Ja niimoodi valgus siit sinisest taevast jõuab meie silma mitte ainult otse, vaid ka murdumise ja sisepeegeldumise kaudu maapinna lähedalt. Ja nii meile tundubki, et kuskil seal kaugel on vesi, kuigi tegelikult on see lihtsalt näiv kujutis taevast. Aga nüüd võtame kokku, mida me sellest videost teada saime. Kui valgus siseneb ühest läbipaistvast keskkonnast teise, võib toimuda valguse murdumine. Optiliselt hõredamast keskkonnast optiliselt tihedamasse keskkonda näiteks õhust vette liikudes, on murdumisnurk väiksem kui langemisnurk. Aga optiliselt tihedamast keskkonnast, optiliselt hõredamasse keskkonda, ehk siis näiteks veest õhku liikudes on murdumisnurk suurem kui langemisnurk. Valguse murdumise tekitatud näivatel kujutistel põhinevad mitmed optilised trikkid ja nähtused. Seal hulgas miraaž. Nii, pild selge! Väga hea! Järgmises videos võtame ette lähtsede toimimise. Seniks, aga aitäh vaatamast ja ole mõnus. Ja kindlasti anna kommentaarides teada, kuidas see video meeldis, mis küsimusi sul tekitas ja muidugi telli videoopsi kanalit ning jälgi videoopsi ka Facebookis ja Instagramis. Aga see video on vaid osa suuremast loost. Me teeme neid füüsike videoid koostöös loodusainete õpetamise ökosüsteemi pakkuva iduettevõttega, kelle nimeks Praktikal. See tähendab, et meie videod põhinevad praktikali õpilugudel ning käivad hästi kokku teiste digiõppe materjalide ja põnevate katsetega, kus sa saad õpitud oma käega järgi proovida. Kui see ei ole veel praktikaliiga tuttav, siis uuri kindlasti kodulehte praktikaal.ee.